Я все випускаю. Я по гороскопу риба. Ну не можна риби, риби кушати рибу. Наймолодший учасник змагань, дев'ятирічний хмельничанин Архів, після години змагань показує улов чотири дрібні бички. Архіп їх називає тузіками та каже, як часто рибалить кожного дня.